Харків за цей рік пережив стільки, і ми з Вами теж. Так і є. І ми з Вами говорили тоді про те, що наше місто точно ніколи не постраждає від війни. Ми приблизно в ці дні з Вами тут спілкувалися, в цьому місті. І ми говорили про те, що ми... це настільки класне, настільки круте місто, і в нас таке прекрасне майбутнє, що війну тут просто неможливо уявити. Бачите, зараз ми уявляємо війну у місті, зараз ми бачимо ті руйнування, які є, і це жахливо. От в мене таке враження, що прошив не рік, і не 10 навіть. Як сказати? Це запитання? Це, це так, риторичне запитання. Да, це, можливо, у вас є думки так. про це, власне. Так, а вже ж і не, не рік, і не десятирічя, бо ті руйнації, які є, ті людські життя, які, на жаль, вже нема біля нас дуже багатьох харків'ян, дуже багатьох наших друзів, товаришів. Це жахливо, і це не подається разуму. Скажу так. І не рік, не два, не три, не десятиріччя Жахливо. Але витримаю, але переможу. Я скажу так, ми вижили. Ну, поки... Ми з вами зустрічаємося да. зараз, в цій студії, і ми вижили. Мені ну, здається, це супер. На навіщо? Ні. Я, навпаки, Поп... мене це радує. Попереду, попереду у нас добре майбутнє, наша перемога, відновлення міста, і це дуже важливо. А давайте от трошки от про себе. Я читала кілька ваших інтерв'ю, і ви кажете, коли вас запитали, як ви змінилися, ви сказали, ну це мають говорити люди про це. От давайте ви про це скажете, От подумайте, як ви змінилися за цей рік. Ну кожен з нас змінився. Я почав розмовляти українською мовою. <ріху> вдається, не вдається це ви оцінку будете давати. От Ні, це важливо, це, бо Я це не важливо, ментальність, чи вдається ментальність усього Харкова. Абсолютно. І ви бачите, коли ви йдете по місту і. Раніше з вами привітались. Добрий день, здрасте, здрасте, здрасте. Ти так же да, Я да? Так. Да. привіт, привіт. То зараз доброго дня, вітаю. Все частіше і частіше. І це, знаєте, це насправді ментальність. Може далі люди будуть, ну, будуть говорити з тобою, розмовляти зараз слабожанською мовою, але вітаються вони по-українською. І це е, знак. Знак, змін. Ми тепер ви не бачите усіх разів. Що стосується мене, то так, оцінку дають харків'яни, мешканці міста. Змінився, вже змінився. Бо неможливо було не змінитися, і це кожен із нас змінився. Тому... Було страшно. Зміни. Було ли страшно? Було. Було. страшно? Було. Любому, е, любому е, нормальному е, чоловіку, жіночки, ну, усім Було. страшно. Коли е, перші дні війни А вже ж Було. Було. А як по-другому по-другому? І це Було. явище. Було. Було. це коли. На табу літають літаки, сушки. Це і запам'ятав на усе життя. Страшно, але неважливо, страшно чи не страшно, як ти виходиш з цієї ситуації, оце важливо. – Ну, дивіться, я так підозрюю, що ми самі ще не розуміємо, що з нами відбулося за цей час. Я маю на увазі навіть психологічно. – Навіть так. – І от коли ми виходимо з цього страху, можливо, у вас є якісь свої Методи, може, розслаблення, можливо, переключ... ну, перемикання, як кажуть англійці, switch off, знаєте, трошки… Ну знаєте, зробити. такого швидкого рецепту чи унікального рецепту, адаптованого його немає, кожної по-своєму. Я по натурі оптиміст, і я вірю в щасливе майбутнє, і це мені підтримує. Крім цього, я бачу, що харків'яни волєві такі люди, і це теж мене підтримує, усіх підтримує. І саме головне, от ви бачите, у Харкові така атмосфера, сімейна, я б сказав, родинна. І я у своїх зверненнях казав, що ми одна харківська родина. І це дуже важливо. І от починаючи з перших днів війни, починаючи з укриття людей в метрополітини, ми ощущали такий, знаєте, родинну, родинну підтримку друг друга. І це дуже важливо. Ми стали за цей час більш чутче відноситись друг до, до, до, до другого. Е, і це дуже це головне. Ну е, я пам'ятаю ці перші дні, там, перші місяці, коли ти йдеш містом і вітаєшся зі всіма, бо це як одне село. Бо, ти, тут власне людей село. набагато ні, ні, ні, ні, ні. в хорошому сенсі. Ні, ні, ні, ні. Людей набагато, і Знає, всіх, хто зустрічаються, як правило, знайомі. Знаєте, село – це для мене така, ну… ну Теж та така історія. Аб, аб, аб, аб, історія, образа. Чому я своїм підлеглим завжди кажу, коли там бачу ржавий столб, чи об'яву якусь на столбі приклієно, так? Я завжди кажу, не перетворити місто Харків в село. Ой, нема ну, вражайте село. Теж мені здається, що якраз наша відмінність від нашого цього е, сусіда в тому, що в нас е, немає великої різниці між селом і містом. І там затишно, і там затишно, так. і там гарно, і там гарно, так. і там, і, і там, і там людські умови. Я думаю, що для них це стало найбільшим потрясінням. Ну, навіть так, бо вони не, не бачили таких е, сил, вони не бачили таких домівок у сільській місцевості. І е, мені казали, що вони були дуже вражені, що є е, ну. Е... Толети душе да. у будинках, і це все в сільській місцевості. Тому не бачили, що таке не НЕТАС тому на зна, жаль. Чесно, я дуже довго думала, таке, що це жарт. Ні, це не виявилося жарт. ще ні. Це не жарт, так. зовсім не жарт. Коли я спілкувалася з свідками і з людьми з окупації, виявилося, що це не жарт. Ні. На жаль, на жаль, не жарт. На жаль, ми повинні розуміти, яка ментальність у наших ворогів. Ви бачите, і цю ментальність вони ні за рік, ні за два, ні за три не перейдуть, бо знаєте, ми українці, ми українська нація, і ми європейська нація, у нас європейські цінності, європейські інституції, ми зараз зовсім другі, чим вони, а щоб їм пройти цей шлях, це потрібен час. Який час? Ну це інше. Ну, потрібно, по-перше, його усвідомити. Що є така проблема, з цією проблемою треба щось робити. Мені здається, головне, що з ними не відбувається всі ці роки і навіть не десятиліття. Це те, що вони вважають, що це норма. Те, в чому вони живуть. Жаль, ми, ми, до речі, мені здається, наша одна з, ну скажімо, зі змін, які з нами відбулися, ми почали цінувати своє. Так, да? от рідне, я їхала в перші дні березня зі Львова з великою фурою з медикаментами, везла в Харків, сиділа зверху біля водія, дивилася, бо ну, це й був такий довгий поїздка з Львова до Харкова, я їхала, дивилася навколо і думала, боже, яка, в якій країні ми живемо. Ну, так. Чому зараз мене це так прошибає? А до цього я ставилася, ну, як... Ну, Україна, ну так, да, прикольно, Україна у нас гарненько. Як завжди. Як завжди. Так. А тут просто це настільки все живе ну, Ми цінуємо по-іншому наші цінності і природу, і людей, і шляхи, і будинки. Такий... Скажіть, а ви виїжджали з країни за весь цей час? Ні, з країни ні. Ні? Пішов. А Серкова Саркове я виїжджав декілька разів. Ну, по першим місяцем зовсім не виїжджав нікуди, а потім я виїжджав декілька разів. Перша була поїздка до Києва, до столиці, бо була нарада, і мені було потрібно бути там. Це стосувалося оборони міста. Борона дуже така потужна нарада була. Це по перше, я пам'ятаю це виїзд. Потім Виїжджав до. Така далека у мене була подорож. Виїжджав до Львова до Ужара. До, до, до, до речі, поїздом чи машиною? Перший раз я їхав туди поїздом. поїзд. Потягом. Машина доїхав до столиці нашої, угу. до Києва, а потім пересів до поїзда і потягом доїхав до ужгорода, бо в мене була зустріч з лордом Фостером, і потім я запросив наших харків'ян, які перебувають у Ужгороді, тимчасово перебувають до міської ради Ужгорода, і ми Дуже так класно поспілкувалось, так емоційно. Більш ніж 2 години була зустріч. І, і сльози були, і улипки були, і раділи разом, і тривоги були в цей ага. час. Але знаєте, така емоційна зустріч і ця зустріч – це такий імпульс. Імпульс того, що Харків вистояв, імпульс того, що Харків вистоїть, імпульс того, що люди, усі харків'яни, повернуться до міста, і що люди, наші харків'яни, так боляче все переживають і боліють за міста, і слідкують за подіями, які тут творяться, і от знаєте, це теж. Я вже казав, наша родина. І неважливо, виїхали вони з міста, бо вони виїхали не за своєю власною волі. Так? А тому, що так було, було потрібно, спасаючи своїх діточок, спасаючи жінок. І ну, всі хочуть повертатися. Всі-всі-всі. І ми повинні зробити таким чином, щоб нашим людям було куди повертатися, зробити так, щоб було де працювати, це дуже важливо, щоб розвивалася економіка. І зараз ми працюємо над цим, бо ми на декілька шагів, декілька літ повинно, років повинні бачити вперед. І це важливо. Знаєте, чому я запитала, а як ви себе відчуваєте за межами міста? От ви виїжджали, от як воно, читати новини, все одно, що тут тривоги постійно. знаєте, такі, таке питання дуже тяжке для мене, бо я коли виїжджав, я виїжджав з таким тяжким настроєм і тяжким серцем, бо так далеко я не виїжджав за, будемо казати, рік війни. І тянула назад, повернутися. І знаєте, от виїжджав так і гадав, як би, скоріше, повернутися до, до Харкова. Бо як частини не вистачало. От, слідкував, слідкував, телефонував, слідкував, розмовляв. Тому, так, тяжка теж, теж, така подорож була. – Я не дарма питаю, бо я, мені дуже важко за межами Харкова. мені набагато простіше, я не знаю чому, набагато простіше тут, і я думаю, психологи теж ще будуть з цим розбиратись. – Психологічно, <laughs> чому? Да. А, а знаєте, я вам скажу, скажу таку річ, я пам'ятаю, коли ми евакуували людей з Північного Салтівці, uh -huh. з Жуковського, з П'ятихатик, з Рагані, дуже багато людей, Под обстрілами не вважали, що потрібно евакуйовуватись. І це харківська ментальність, я так вважаю. І люди прив'язані до своїх домівок, до свого дому, до свого міста. І знаєте, з одного боку, це не може не радувати, а з іншого боку, коли є певне. Опасність, коли є певна загроза, то потрібно евакуатуватися, потрібно ходити в бомбосховище, укриття. Ну, це така річ. Ви казали, що вже рік не були вдома в себе в квартирі. Так, правда? Є? Правда. От, Свята як правда. Сім, як з цим відчуттям вдома? Ми ж не тільки фізично втратили, ми відчуття безпеки, да, домашньої атмосфери ще втратили. Знаєте, якщо ну, відверто сказати, то дім – це не дах да, це над головою, дом це не стіни, не там, меблі чи щось інше, а дім – це атмосфера, коли е, може прийти дім, а там нікого немає. То нема сенсу. Е, тому це такий комплексна речі, яку ми повинні розуміти. Так, ну ми, в принципі, йдемо не по плану, якщо якось так пішла розмова. Звертаємось до уваги. Ну, я не думаю, що так прям зовсім. Попросили мене запитати. Я, в принципі, вже приблизно. Ми всі знаємо, да, як пройшов ваш перший день, ви про це вже говорили, але я тоді трошки перефразую, от ви просинаєтесь, бачите все, що відбувається. Від, звік... від звуків. Да, від вибухів. Ви, ви да. бачите все, що відбувається. Я так розумію, син був да, з вами? Okay. От oh. ваші відчуття. Син, у нас, я так розумію, приблизно одного віку діти, 18-19? Ні, 16. 16. Ну, тоді було 15. От які у вас ну, дитина поруч? Які, які були почуття? почуття? Знаєте, не було страху, не було тривозі, але було якесь таке ну, нервове почуття, що розпочалася війна. І коли я побачив вибухи заряду, коли дзвонив телефон і я не, мог, uh -huh. не міг відповісти, бо не проходили дзвінки, ало, ало. Ну, тобто вакуум. Так, так. Да, вакуум, і, а, а мій син спав у іншій кімнаті, і там йому не було видно зарева, uh -huh. і я його розбудив. Він запитав, що, що сталося, я кажу, війна почалася, збираюся. Він швидко збирався, саме таке, знаєте, якийсь, ну, я телефонував з його слухавки, розмовляв і бачив, як він збирається. Це, звісно, жахливі речі, вони зі мною пройдуть на все життя. От. Ну, а потім вже ти все це відкинув. І працю... працював, робив, вже не, не думав, часу да, думати, да, думати над на цим вже немає часу, бо потрібно було все організовувати, спілкуватися. Отак. В якому сенсі вам е пощастило, бо ви одразу були зайняті? Багато багато <ріст> так, людей і, да. реально дуже да. погано себе почували, тому що вони не знали, що робити да. і це, це дуже складно ну, було насправді. тоді багато. Много, багато людей не могли розуміти, що робити, бо е, ніхто не міг, е, знаєте, у страшному сні е, представити, уявитись собі, що почнеться війна, що буде війна, що Абсолютно. буде бомбити Харків, що потрібно буде евакуйовуватись, що потрібно буде брати своїх дітей, прикривати їх собою, хтось носити бронежилети, воювати і таке інше. Тому так люди були перший, перший день розгублені, бо вони не розуміли, що робити. Дуже важливо було щоб робити все для того, щоб ворог не зайшов у міста, робити фортифікації і так далі, так далі, так далі. І саме головне було десь заспокоїти людей, десь знайти їм безпечне місце і притулок, бо їм, нам вдалося тоді, я зупинив роботу метрополітену і це дуже помогло. Дуже допомогло, бо люди спустилися в метрополітен, Тоді у на усіх станціях було десь 150 тисяч. Mm -hmm. І вони евакуйовувалися на вокзал, так, по тонелям метрополітини, бо вони дуже-дуже були напугані і на поверхні не могли вийти. І це, знаєте, таке причому йшли потоки людей з дитячками, і гуманітарну допомогу ми тоді получали і розвозили теж по станціям митрополітини. Ну, – До всіх цих страшних речей, які відбувалися, ще була ця дивна дискредитація. Да? Я, до речі, була тоді не у Харкові, я повернулася на початку березня, і ми всі бачили цю фото, це, да, там, де пустий кабінет. — Не мій. Ну, — Так, после кабінета голови військової адміністрації і оце відео, коли е, Ви виходите, е, ми всі це вже знаємо да, цю історію з Дугіном, і Ви її коментували. Я не можу роз, зрозуміти тільки навіщо. У Вас є припущення? Ви казали за фото з кабінету голови військової адміністрації обласного на той час. А, до речі, в мерію теж були направлені uh -huh. Uh -huh. люди військової форми, які повинні були теж дискредитувати і міську владу. Але е, хочу сказати до честі цих людей – вони мені зателефонували, запитали, де я зараз знаходжусь. Я їм розповів, вони розвернулися і не виконали ці преступні накази, які він видавав. От, і ці люди досі працюють, і дуже добре, що вони працюють і виконують свій довг перед нашою державою, перед нашим суспільством, перед людьми, перед харків'янами. А що стосується, навіщо це було робити, це повинна оцінку давати судді. Але, на мою думку, це зрада, я вже це казав, і оце, ці всі кроки, які робив, тодішній очільник СБУ по Харківській області, це, на мій погляд, це не спонтанні кроки. І це не, знаєте, таке аби що. А це цілеспрямована кроки, які були націлені на те, щоб у Харкові була змінена влада, у Харків зайшли російські війська, і на мою думку, на мій погляд, це, цілеспрямова, це цілеспрямована зрада, яку він чинив. Будемо чекати висновків <кій> дійсно відповідних органів, але, слава Богу, да. ми з вами тут. Знаєте, Бог оберігає Харків, Бог оберігає Харків'яна, це дуже важливо. Ви почали говорити за метро. У мене ось таке дуже предметне такі питання з приводу метро. Воно безкоштовне, як і весь комунальний транспорт. Поки що так. Так, але ну, ми знаємо, що це, м'яко кажучи, економічно невигідно. І є люди, які, в принципі, готові е, платити. Можливо, є сенс говорити про диференційовану якусь оплату? Знаєте, я... Е... Чому пішов на цей крок, бо ніколи не ні в жодному місці тако, таких кроків ніхто не робив. І я е, е, е, хочу сказати, чому я зробив. Е, війна. Люди, е, багато людей зараз без роботи, без е, ну, так, це грошей. Зроблено, так. І пусть вони, я коли підрахував, десь вони 30, 40, 50 гривень на, на день вони потребують, щоб проїхати по тому тарифу, який був, там 8 гривень так і таке інше, ну, по місту. Але нехай пусть вони потратять на себе, на своїх дітей, на їжу, ці кошти. Ми зараз все датуємо з міського бюджету. Важко, так важко, важко. Буде ли це довго, доки вистачить можливостей, будемо це робити. Коли не вистачить можливостей, і я буду розуміти, що баланс бюджету не може цього витримати, я виду до людей і скажу відверто Крім цього, я зараз теж працюю по економічної моделі, як оптимізувати бюджетний запит та бюджет міста Харкова для того, щоб проїзд там був в допустимих рамках. То що стосується того, хто може платити, щоб платив. Ну, це, знаєте, така диференціація. На жаль, у нас є е, певні можливості, і е, тут таким чином, що е, подивимось на це, подивимось. Поки що, е, поки що будемо тримати поки що е, безкоштовний проїзд. Наскільки довго, наскільки хватить можливостей. Не можу мене запитати про комунальників. Може. Я, я пам'ятаю, коли ми насправді тут жили, бо в мене теж... Прилетіло, і ми жили тут майже всіми, хто залишився в місті, я тут одна спальня була, там на сцені ще. І, і ми виходимо тут, це власне я про цю територію казала, що ми йшли, і всі, зі всіма віталися, бо тут ну, одну-дві людини там зустрінеш, mm. в кращому випадку. І коли виходиш на Пушкінську, це вже, мабуть, березень. І тут ну просто ну людей 50 метуть Пушкінську, я все не могла зрозуміти. Думаю, ну це ж скоріше за все, і волонтери приєднуються, тобто не тільки да ті, хто працюють в комунальних службах. Як взагалі ви я так розумію, ви ж запрошували людей да допомагати? Запрошували допомагати людей. Ну хочу сказати, знаєте, я пам'ятаю такий випадок, який стався, коли ми е укривали е пам'ятник Харька. І е, я стояв, там насипали мішки з е, піском, стояли наші комунальні служби, їхали прибиральні машини, автівки, і от їде одна цивільна активка, зупиняється, виходять з неї е, середнього віку люди, <світнє> е, е, чоловік, його дружина і кажуть мені: о. Здрасте, здрасте. Ви тут пам'ятник огорожуєте. Я кажу, так, бо може приліти, будемо берегти наші пам'ятники. Вони кажуть, ми теж хочемо приєднатися. І от вони просто їхали. Вони зупинились, вони насипали мішки. А не тискали ці мішки, укріпляли разом з нами, з нашими комунальними службами. І це тільки один випадок, а справді було дуже багато випадків і дуже багато людей приєднувалося разом з нами до нашими комунальними службами, щоб прибирати міста, щоб розбирати завали і навіть тоді, коли у перші дні так війни, коли люди жили у мітрополітені, багато з них підходили до мене і казали: дайте роботу ми будемо безкоштовно ну, працювати. це розумію. такий дух який неможливо не передати. Ну, по-перше, людям треба було щось робити, і це так, дуже важливо так. займати себе, щоб просто не зійти з розуму. А все ж таки, неможливо заставити людей їхати під обстріли, вибачте, там, да, вивозити сміття, або там розгрібати завали, або ще якісь речі, які почали працювати практично з самого початку війни, як ви з нами говорили. З першого дня. З, з, дня. з першого дня. Як я з ними розмовляв, я пам'ятаю, що зранку 25-го я зібрав усіх наших працівників, директорів департаменту, заміст, замістителів моїх, крім цього, наша комунальна служба, сказав їм декілька речей. Перша річ, що... Ми обов'язково витримаємо, ми обов'язково повинні держатись всі разом, і ми обов'язково повинні показати харків'янам, що ми одна єдина команда, і що незважаючи на обстріли, на усе жах, який твориться, ми повинні бути образцом. Відмовлялися? Були такі? Ну, мали право, правда? Це перше, що я сказав. Потім я сказав, що ну, хто не з нами тут проти нас? І потім я сказав, дивиться, нікого примушувати не буду. У кого є зараз бачення, що він повинен. Уїхати з міста, будь ласка, тільки скажіть відверто, щоб я не розраховував на вас, на цих людей. З мого боку, ніяких не буде там обставин, щоб стримувати вас чи змінювати відносини з вами. Це життя, і я розумію кожного. Були так, були. Багато, ні, небагато. Mm -hmm. І з цього часу. З 25-го ми почали прибирати місто. Ми почали під обстрілом вивозити сміття, а це дуже важливо, бо не вимвезиш сміття, і, і любой місто можна покласти. Ну, це знаєте, як теорія розбитих вікон. Так, так, і є. І, і так далі. Перше приліте тут же ми розбирали, асфальтували. Все, все повинно було, було робити да, на більш планку, ніж до війни. От я не можу тут не можу не запитати такі моменти. Ми про це говорили теж із колегами. Іноді аж страшно, наскільки швидко зникають наслідки прильотів. Чи встигають, по-перше, зняти всі докази відповідні служби? І друге, в нас дуже багато журналістів в місті. І вони їдуть, колись більше, колись менше, але вони постійно є. І нам дуже важливо доносити до світу, що в нас тут відбувається. Може трошки... У кожного спокій... своя праця. Спокійніше треба? Нема. Ми не будемо збавляти ніяких темпів, бо це Харків. Це наше місто. Це перш за все. Крім цього, що стосується там, фіксації того, що правоохоронні органи, вони фіксують усе. Звертаюся, щоб вони швидше, так, звертаюся. Uh -huh. Повинне МЧС відпрацювати менери, бо може бути не розвивавшися снаряди, і це ми вже проходили. І потім вони дають нам таку відмашку, щоб ми що ми такі. Чи можна працювати так, з Так, ну, ви знаєте, коли ми виїжджаємо, я виїжджаю, і голова МЧС виїжджає на кожен такий приліт резонанс, то так ми спілкуємося, щоб якнайшвидше все це зібрати, перебрати, щоб, знаєте, От цього зависять емоції людей. Ви маєте нас. на увазі ті, хто живуть в місті? Ті, хто живуть в місті, хти, хто приходить. Знаєте, коли був приліт у нас на вуз, да, академію, університет, городського господарства, то десь Біля 12-13 години було дуже багато людей, які прийшли і дивилися, що ми робимо, uh -huh. і що сталося. І коли люди відять, бачать те, що працюють комунальні служби, розбираються разом з МЧС завали, вичищаються дороги, то це, знаєте, життя. І це дуже важливо. Стосовно сумних цифр, я знаю, що ви не оголошуєте е, втрати. І зараз не скажу. Я не, не прошу. Я в мене питання чому? Тому що неможливо підрахувати? Ні, можливо підрахувати, ми знаємо до жодного людини, кого не стало, коли унесла війна, кого. Uh, і це жахливо, але я не буду і зараз говорити про ці цифри, бо є певна етик, етика, яку ми повинні продержуватись і після війни збучимо, після, після перемоги. Угу. Є історія про поховання на 18-му центрі? Є. є, є. Тяжка історія, Тяжка історія. На якому зараз історія, бо Знаєте, це були перші дні війни, на якому зараз який стан перезаховання відбувається частково, бо потрібно зробити ДНК-експертизу на кожного, на кожного, а це є такий процес. Часть ми перепаховували і, і будемо перепаховувати усіх Усіх це свято обов'язок, то що стосується директора цього комунального підприємства, який допустив у ці всі речі, він звільнений зараз. Там другі люди і робов. Просто хотіла сказати, що це ж наша головна, в тому числі точніше, відмінність від ворога, це так, цінність людського життя, так, гідність людського і життя і гідність людської пам'яті. Тому це такі принципові речі, так, які ми і... маємо дотримуватись і в вчергово доводити, наскільки ми різні. Е, про пам'ять. Зараз іде мова, або і, або точно піде мова про е, назви вулиць іменами героїв. Скажіть, будь ласка, ця процедура, як вона відбувається, хто подає, хто може там заборонити? Дивіться, ми зараз будемо переименовувати частину вулиць, і це будемо представляти громадськості, суспільство для такого обговорення. Це стосується цих вулиць, які носять, на жаль, російські названня. Ми проробили, дуже ретельно проробили, на, що, на які назви ми бачимо, наше бачення, як, що, ми, що потрібно змінити, які назви вулиць. І я впевнений, що харків'яни нас підтримують, і ми змінимо частково. Так? Є, ми домовились таким чином, що ми не будемо, Усі вулиці разом, знаєте, за єди, єдиним разом усі ага. переименували, бо це неможливо, це заплутає людей. Це, ну, це з, з жодного жодно, жодно, да. боку. Потім є у нас, це пов'язано з зміною певних документів так. для людей і незручностей. І я дуже хочу, щоб ми цей... Процес зробили крок за кроком, щоб е, максимально е, не спричинити неудобства людям. І це головне. Е, то, що стосується наших героїв, то е, закінчиться війна, ми переможемо. Е, і... Вже, вже зараз є ці герої, які загибли, на жаль, віддаючи своє життя за нашу перемогу, за наше майбутнє, за майбутнє міста Харкова, за майбутнє нашої України і української нації. І, а вже ж будемо їх пам'ять увикавічувати, подивимося, які вулиці, подивимося, які... Пам'ятники, які пам'ятна дошки. Будемо робити. Побачимо. У нас є в місті, можливо, просто не знаю про це, програма підтримки сім'ям загиблих. Не тільки військових, я маю на увазі, і ну, цивільних теж. Насправді. Знаєте, так, така річ, що це функції государства, ага, держави, так, і ми не можемо дублювати цих функцій. Тобто тому це не міський бюджет. Тому це не міський бюджет. Это так як і, е коли будемо казати руйнування їда, так житлові будинки, це ми повинні розуміти, що це Теж не міський бюджет, але ви бачите, що ми робимо на Півничній Салтівці, і на інших районах міста ми відбудовуємо. Виказала 185 будинків за минулий рік. 135, 135. 135. <п 'ят> з котрих 66, в яких були значні руйнування, ми відбудували. Крім цього, зараз ми не зупиняємося. Будуємо. Це будується за кошти міського бюджету. Десь є. Субвенція, яку держава нам дала, і я вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському, який був у місті Харкова. ми з ним дуже розмовляли на це цю, на цю речі і була видалена субвенція. Тому, знаєте, тут не можна, не можна казати, що тільки міський бюджет, тільки державний бюджет. Все це, цю нагрузку буде брати, бо ніякого бюджету неможливо. Не бо, знаєте, ми підраховували і на теперішній час більш ніж 9 мільярдів доларів збитки, який бюджет цим витримує. Ну, може, колись ми все ж таки отримаємо якийсь Репарацію? Так, да, так і є. А три Ну, Але мова йде про завтра. Да, я кажу, на теперішній час ми не, не зупиняємось і не зупинимо. зупинимось. У, у нас є відповідальна будівельна кампанія, причому це не єдина кампанія, так, будівельна, а це усі будівельники, які є у місті. До речі, з них... Практично ніхто не уїхав, вони працюють, будують разом з нами, я вдячний їм за це. І хочу сказати, що ми відбудуємо місто, ми відбудуємо наш Харків. І нам ніхто не буде заважати. Ну, ви ж розумієте, що ми зараз у такому стані. Ну, По-перше, суспільство знає, що воно може впливати. І знає, що воно може контролювати. Ясно, що від таких от розмов про відбудову вже очікують якихось корупційних. Там... Наскільки прозоро взагалі це буде відбуватися? Вважаю, що повинно бути все прозоро. Що стосується корупційних ризиків, є вони чи, чи не є, безумовно є. Безумовно. І контроль суспільства, а, від, привітаю, Це контроль а, з боку міжнародних фінансових інституцій обов'язково. Я, я думаю, що я, ми будемо під великим наглядом. Я вважаю, що чим пильніше буде нагляд, то, тим е, менше цих корупційних рисків. Е, будуть ли вони? Так. Будуть і є. Бо, знаєте, я хочу сказати, що хтось розуміє, а хтось, е, хтось не розуміє. Е, але вважаю, що ми повинні зробити так, що е, знаєте, е, зробити таким чином, щоб навчити тих яких хочуть красти. Використовувати так, ситуацію, так? Да, так. Щоб вони э, одумались, скажу так. Ну, дивіться, ви самі кажете, що ми вийшли на певний рівень довіри. Можливо, до війни навіть такого рівня довіри між э, вами, між містянами не було. Так? Ми так, всі в од... Це у нас з'явилося ми. Так. Таке спільне. От, знаєте, от я дуже хочу, щоб цей рівень довіри. Він е, тільки е, підіймався. А оці корупційні знаєте, е, речі, е, о котрих ми з вами тільки що розмовляли, вони ж, е, знаєте, скажу так, б'ють по е, довіри Ші, гірше. Між, біж нами. Так, і хочу дуже, щоб. Навіть зараз хтось буде слухати нашу розмову, так, з чиновників, попередити за все це, о чому ми зараз розмовляємо з вами. І дуже хочу, щоб дослухалися до мене ті, хто у своїх думках хоче щось вкрасити. Ну, Я дуже сподіваюся, що дослухаються дійсно. Питання про енергосистему. Так. Теж неможливо зараз про це не думати. І з одного боку ми всі прекрасно розуміємо, що ми відновлюємо, вони руйнують. Але все ж таки, стан наразі в Харкові, якщо можна про це говорити. Ворог не спить і все чує, це. чує і розуміє, на жаль. Знаєте, хочу сказати таку річ. Знаєте, хочеться. Дуже багато на цю тему розповісти і подякувати нашим людям, енергетикам, комунальщикам, uh -huh. спеціалістам. Не можу багато сказати на цю тему з у цілях безпеки, але яка ситуація, ви бачите саме. Кримо, що це було краще, а, ніж в інших містах. Тому, знаєте, робимо все, щоб все це зберегти, щоб було тепло в оселях, щоб робив транспорт. Я маю на увазі електротранспорт, щоб ходила метрополітен, щоб було світло. Моє улюблене питання про комунальні платежі. Ну ви казали на початку. моє неулюблена. Ну я просто не можу зрозуміти, як мені бути, тому що немає чіткої чіткого розуміння. Насправді, наскільки я розуміню в кого. Тому що нам дозволено наплатити. Але все одно ж ми маємо потім сплачувати борги, правда? – Так, не скажу таким чином, знаєте, є така річ, коли кажуть, що вина все спише, але це не так, бо хтось за все це буде платити, поки що це навантаження на міський бюджет, він не безрозмірний, це не корова, яку можна постійно доїти. Тому о, хочу, хочу сказати таким чином, що коли у вас є можливість в якихось об'ємах сплачувати, коли о, ми розуміємо, що все одно, знаєте, о, буде реструктуризація, таке так інше, о, є можливість заплатити, будь ласка, скільки, це інше питання, бо я е, добре розумію, що зараз дуже важко, дуже важко людям. І м, ви ж бачите, я пішов на те, щоб зробити безкоштовний тран, е, транспорт. Є можливість ці 20-30 гривень заплатити, бо це е, ті, ті кошти, які повернуться в, е, в види того, що можна буде безкоштовно їхати далі. Бо це ж, е, знаєте, одна кишеня, це як сім'я от у вас є стільки грошей, і їх же більше не буде, так? І ти повинен розуміти, це витратити сюди, сюди, сюди, сюди, сюди. Тому баланс, таке кожна сім'я, кожна родина розуміє. І я як харківська міська голова теж розумію, скільки у нас коштів, яке ви надходження, бо надходження ж зараз не ті, які було до війни. От, ви, власне, хотіла да, на... запитати розумі. про міський бюджет, про цей так. от нашу... Скоруч... як наш родинний кошик, да. так, родинний кошик. Да. Звідки він поповнюється зараз? Ск... Що з бізнесу? Скароч скоротилась. Бізнесу вдячен безмірно, вдячен за те, що вони розуміють усе, і не навіть тоді, коли вони переїхали і в інших містах відкривають бізнес, вони сплачують податки в місті. І це наша з ними спільна відповідальність і домовленість, і вони соціально такі адаптовані люди, і вони бачать, що твориться в місті і підтримують місто. І я вдячний їм за, за їх позицію, бо це дуже важливо, за кошти цього міста. живе і працює. Крім цього є, ви знаєте, податки, які насичуються бюджет міста і балансуємо. Баланс є. Важко. Так, важко. Ну, тим не менш, знаєте, витримаємо. витримаємо. Тому робимо все можливе, щоб надходження були більше. От, і витрачати. Саме головне витрачати так, раціонально. У нас дуже мало часу, але я не можу два таких дуже важливих питання, які є, ну обов'язкові. Якщо людина якщо у людини постраждало житло, у цей механізм. Чи він взагалі зараз, на, ну, на що можна розраховувати зараз, чи це тільки після війни, давайте, коли давайте ти таким, фіксуєш так. збитки? Давайте так, таким чином, я вже сказав, що це прерігатива держави. Так, так Це, зрозуміло. це через але ДІЮ, це там... ага. через снапи, все це прописано, я просто не хочу витрачати час, uh -huh. бо кожна людина знає алгоритм дій, але допомагаємо, так допомагаємо. Бо, знаєте, бувають такі випадки, коли ти не можеш відмовити. І ти допомагаєш, незираючи на, на те, що... – Це якісь е особисті звернення? Що е ви маєте на увазі? – Ну, знаєте, от я приїжджаю е на північну саду, mm -hmm. чи на Рагань, чи в чи, ну, центральну частину міста. Виходять люди, я бачу, що ну, от, ну, неможливо відмовити. Крім цього, у нас є певний план, так, дій, бо є там постраждали дома, домівки, і ми повинні їх відновлювати, реконструювати. Тому, знаєте, це не спонтанний характер, а це така планомірна робота, яку є, як вам вже казав, можливості міського бюджету, і оце все балансує, щоб щось більш побудувати, тому щось ми будуємо, відбудовуємо, крім цього міжнародно-фінансові інституції, ми дуже так потужно з ними робимо uh -huh. там «Червонний Христ». у мене було дуже налегкі з ними переговори, і вони там у кінці того року підтримували людей, виділяли їм кошти, цільові кошти. Я знаєте, такий сторонник того, щоб. Кошти попадали до людей. но вони но люди повинні тратити, витрачати ці кошти. От є цільова на житло, відновлювати житло. Бо є різноманітні випадки, і ми, ми повинні. І люди різні, різні теж. Да, так, так, так. Стосовно пам'ятків архітектури, які теж, на жаль, страждають, як і так. все в нашому місті. Чи є якась окрема система їх підтримки, ну я маю на відбудову, це ж просто так не... Так і є. дивиться є певне, певне документи обороти, який угу. повинен ми, повинне, знаєте, такі согласування, щоб у нас були, отримати ці согласування для того, щоб приступити для ремонту того іншого будинку, коли він є пам'ятком архітектури, це якось відтермінується, консервується, поки що щоб не було є, там поминкових рухів. Знаєте, є ті, знаєте, погодження, які ми отримаємо. Так, так. Є погодження, котрі ми зараз не отримаємо і не отримаємо, бо це експертні висновки. Теда це процес, який може затягнутися, простий, так. так, і тоді ми консервуємо. Угу. Ці, ці будинки. Але, знаєте, я у неділю чи суботу провів розмову з Мустафою наємним. Це агенція, яка буде займатися відновленням і там у приоритетах міста Харків. Ми так домовлялись. І частину цих будинків, він зараз шукає гроші міжнародних фінансових установ. І частини будинку ми зараз вже включили у цей план відбудови міста, це стосується пам'яток архітектури. Ну і в принципі ви дуже багато говорили про відбудову, про Фостера, але я знала у вас якась така є цікава історія, як ви з ним познайомились взагалі? Як, ви, ви, здається, ви самі до нього підійшли? Ні, так було. Було те, що я виступав по зуму у залі ООН так. і демонстрував ці жахливі речі, uh -huh. які натворив наш ворог в місті Харкове. Це були будинки, це була обласна військова адміністрація, мерія, вулиця наша, площі. Цей жах, який ми бачимо. Uh, і, а він був у залі, він побачив все, і він настільки був uh, емоційно, uh, знаєте, як шокований, що він сказав: Я хочу переговорити з миром міста Харкова. Uh -huh. І ми буквально десь за тиждень ми переговорили з ним, і він мені казав, що дивиться жахливі речі. Я йому все розповів там, про міста, він вже все знав про міста. Сказав, давайте таким чином зробимо. Я бачу, що ви живете містом, я бачу, що харківяни незламний народ, українці незламний народ. І я дуже хочу вам допомогти. Скажіть, будь ласка, чим я можу допомогти? Я вже знав, хто такий Фостер. І сказав, дивиться, ви відбудували дуже багато в Лондоні, ви відбудували дуже багато таких речей, які стали шедеврами архітектури світу, у тому числі і Рейстах, хто не знає, і Башню Ебл, і все таке. І я дуже хочу, щоб місто Харків було самим класним містом у світі. І тому я дуже хочу, щоб запросити вас для того, щоб ви разом з нами працювали. І він сказав так, я приймаю цю пропозицію, будемо працювати разом, оприлюдняти, кого ви даєте з місцевих архітекторів, будемо все, все повністю робити. І з цього часу, а, крім цього він сказав, Перші кошти не потрібні зовсім. Я буду за один день кошти це робити. І він своє слово держить. Так, ми бачимо, що процес іде. Будемо дуже сподіватись на те, що він буде, ну, скажімо таким, сталим. Так. І в нас буде прекрасний результат, але завжди хочеться побажати. От знаєте, є такий термін, Харків залізо-бетон. Він з одного боку Надихає, а з іншого боку, як кажуть психологи, треба от бути з ним обережним. Ми всі люди, ми всі ніжні, як а. не дивно, не дивлячись на війну. Е, і треба пам'ятати про те, що Харків бить, має бути, окрім е, ну, ми ж, да, Харків це така, е, ну Залізабетон так багато в цьому слові, е, що він дуже надійний такий, міцний, надійний. Але дуже хочеться, щоб він був таким людським. Я таке так, так російське слово, я не можу просто швидко аналог української розположеним до, до людини. Я вам дуже дякую. Як думаєте, за рік, де ми зустрінемося? Ну, ми в, мала... в яких обставинах? Ми не будемо ламати традицію, зустрінемося навіть у вас. Але дуже хочу і вірю в те, що ми переможемо в цьому році. Дуже вірю в те, що повернуться харків'яне у місто і дуже вірю в те, що ми вже будемо відбудовувати швидкими, такими динамічними темпами міста Харків. Я вам дуже дякую. дякую. На жаль, війна триває. Дякую. Я вам теж бажаю терпіння дозволяти собі все ж таки в хорошому сенсі розслаблятись, мати якісь свої для цього не знаю, інструменти. Спати міцніше і більше, можливо. Дякую, а, тому, дякую вам, усім нам перемоги. Та, нам, нам всім потрібно дуже багато сил попереду. Дякую. дякую. У нас в ефірі був Ігор Терехов, мер міста Харкова. А, я всім дякую за увагу. Сподіваюсь, що було цікаво.